Tässä videossa tehdään meidän ensimmäinen pyytön ohjelma, joka näyttää tekstiä käyttäjälle. Tässä näkyy nyt mun ohjelmointiympäristö, jossa on vasemmalla on tämmöinen kohta, voidaan kirjoittaa koodia. Nyt tarvitaan komentoa Print, joka tulostaa rivin tekstiä, eli näyttää rivin tekstiä käyttäjälle. Siihen tulee aina sulut, tälleen. Ja sitten lainausmerkkeihin tulee. Teksti, joka halutaan näyttää käyttäjälle. Tehdään tähän ensin tämmöinen, että se näyttää tekstin ohjelmointi alkaa. Nyt tämä koodi on valmis ja mä tallennan sen tiedostoon oma.py. Sitten voidaan mennä tähän oikealle suorittamaan koodia. Eli komento pyyt on kolme suorittaa koodin ja sille annetaan sitten tiedoston nimi, joka on siis oma.py. No painaa Enter, niin ilmestyy näkyviin koodista, eli ihan sama kuin tässäkin. Sitten ohjelmoinnissa on tärkeää, että kirjoittaa koodin just oikein. Eli jos olisi ollut vaikka nyt sille, että ei olisi ollut lainausmerkkejä, niin näyttää ihan hyvältä sinänsä tai koodi, mutta jos nyt suorittaa, niin tulee tämmöinen virheviesti vaan, eli pitää olla lainausmerkit. Samoin jos olisi ollut vaikka suurella tämä P tässä, komennossa print, niin jos nyt yrittää suorittaa, niin tulee taas toinen virhe, joka sanoo, että komentoa print suurella ei ole olemassa. Sen pitää olla just tällä tavalla, jotta se toimii. Ja tulee taas sitten viesti oikein. Sitten voitaisiin tehdä seuraava ohjelma, eli tehdään nyt semmoinen, joka tulostaa vähän enemmänkin tekstiä. Tehdään vaikka kolme riviä, eli tuossa on ensimmäinen rivi, tuossa on toinen rivi ja tuossa on kolmas rivi ja pitää olla oma print joka rivillä. Ja nyt kun tämä sitten suorittaa, niin sieltä tulee kolme riviä ihan samassa järjestyksessä kuin on täälläkin. Sitten myös, mitä voisi tehdä, on se, että sen sijaan, että tulostaa vain suoraan tekstiä, niin voisi myös tulostaa laskun vastauksen. Tehdään tähän tämmöinen perinteinen lasku 1 plus 2. Nyt kun tämän koodin suorittaa, niin se tulee kolme. Eli se laskee tämän laskun ja sitten näyttää sen vastauksen. Ja tässä on nyt sitten taas sille, että ei ole lainausmerkkejä. Eli jos olisi lainausmerkit, niin kuin oli aiemmin, niin sitten muuttuisi merkitys sille, että nyt suorittaa, niin tämä näyttää vain sen laskun ennen laskemista. Eli lainausmerkeissä on jotain tekstejä, mikä halutaan näyttää sellaisenaan. Kun taas, ei ole lainausmerkkejä, niin sitten onkin lasku, joka halutaan laskea. Eli saadaan kolme. Ja voisi olla myös hankalampi lasku, kuten vaikka viisi kertaa sitten suluissa jotain 2 plus 6. Eli saadaan 40, mikä on oikein, koska tästä tulee ensin tästä tulee 8 ja sitten 5 kertaa 8 on 40. Nyt voitaisiin tehdä loppuun vielä semmoinen juttu, joka yhdistää näitä asioita, mitä ollaan tässä nähty. Eli Tehdään semmoinen koodi, joka ilmoittaa sekuntien määrän vuodessa. Eli ensin se voisi laittaa tälleen, että vuodessa on. Sitten tähän tarvitaan semmoinen lasku, joka laskee sekuntien määrän vuodessa. Eli jos miettii, että minuutissa on 60 sekuntia, sitten tunnissa on 60 minuuttia, sitten taas vuorokaudessa Tuntien määrä on 24 ja vuodessa vuorokausien määrä on 365 yleensä. Eli saadaan tämmöinen lasku, <tos> <tos> josta pitäisi laskea se vastaus ja sitten vielä loppuun sekuntia. Nyt on kolme printkomentoa, eli pitäisi olla kolme riviä ja keskellä se vastaus. Jos tämän suorittaa, niin kyllä se toimii, eli se antaa sen vastauksen tähän ja näyttää ihan, ihan uskottavalta tuo tulos. Voidaan myös tehdä silleen, että näin kaikki on samalla rivillä. Se voisi olla tyylikkäämpää. Sillä jos on äh, sit tekstiä ja laskuja sekaisin, niin sitten väliin tarvitaan pilkut. Eli lähdetään tuohon ensin, tuo vuodessa on, sitten pilkku sitten lasku ja sitten vielä sekuntia noin ja nyt sitten ne kaikki näkyy samalla rivillä tästä näkee myös sen, että kun on pilkku vaikka tässä, niin sitten sen seurauksena tulee myös tähän yksi välilyönti ja samoin tähän eli tässä on kolme eri osaa, kaksi tekstiä ja yksi lasku.